فها هي العشر الاول من شهر ذي الحجه المحرم تمر مرورا ثريا على جميع الخلائق في المشرق والمغرب وها انتم تعيشون يوما هو افضل ايام العام على الاطلاق انه يوم النحر وها انتم تعيشون عيدا هو افضل العام. الذين امتن الله تبارك وتعالى بهما على المسلمين في كل مكان ألا وهو عيد الأضحى الله تبارك وتعالى أكرمنا بعيدين شرعيين إسلاميين. كل ذلك لبيان أن هذا الدين مع كماله وشموله وعظمته ويسره فيه من السماحة وفيه من الرفاهية وفيه من البهجة والسرور كل ذلك لبيان أن هذا الدين ليس بدين عبادة فحسب وإنما هو دين عبادة ومعاملة وأخلاق الدين الإسلامي العظيم ترونه في عشر ذي الحجة كالصفحة الناصعة البيضاء حيث إن أعمال أركان الإسلام الخمسة ابتداء من كلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلهج السنه حجاج بيت الله الحرام بكلمة التوحيد الخالص ألا له الدين الخالص وهذه الكلمة هي كلمة تحتاج إلى صدق وإخلاص تحتاج إلى قلب صادق وتحتاج إلى عمل يرضي رب العالم وأما قوله لا إله إلا الله بلا علم وبلا عمل بمقتضاها فإنها لا تنفع صاحبها ولذلك نرى الكثير من المنتسبين للإسلام يقعوا يقعوا يقعون في الأقوال والأعمال والاعتقادات الشركية التي قد تؤدي بهم إلى حبو حبو حبوط أعبالهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون والله رب العالمين بيّن في كتابه أنه يغفر جميع الذنوب من صغائر ومن كبائر إلا أن يموت العبد مشركا بالله تبارك وتعالى لئن أشركته ليحبطن عمله والله تبارك وتعالى يحب لعباده الاستقامة على دينه والسير في الطريق الموصل إلى جنات النعيم تجتمع في عشر ذي الحجة هذه الأيام التي يقول فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر وقد مرت هذه الايام على جميع الخلائق فمن اغتنمها في طاعه رب العالمين فهو المبارك وهو المكرم وهو المنعم في هذه الحياه الدنيا الفانيه واما من اساء فيها واساء في طاعه الله تبارك واساء العمل فيها فإنه يندم غاية الندم إذا ما وافته منيته بانتهاء هذه الأيام إنه سيعض أصابع الندم بين يعني يدي رب العالمين لتضييعه هذا الموسم الفاضل وأمامكم هذا اليوم المبارك الذي فيه يتنفس العباد من ذكر وانثى يتنفسون الأنفاس الطيبة البهية التي فيها يستشعرون عظمة هذا الدين فهم في هذا المكان يضحون يذبحون ابتغاء مرضات الله يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بسم الله وعلى سنة رسول الله يهللون ويكبرون ويحمدون ربهم تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يهللون رب العالمين ويحمدون رب العالمين وهذه هي عظمة الدين حيث يجتمع المسلمون جميعا في الشرق وفي الغرب يجتمعون على تهليل واحد وتكبير واحد وتحميد واحد وصلاة واحدة وأضحية واحدة وصدقة واحدة وحج لبيت الله الحرام واحد أركان أعمال أركان الإسلام الخمسة في عشر بالحجة فهناك التلبية بلبيك اللهم لبيك وهناك الحج لمن استطاع إليه سبيل وهناك الصدقات والبذل والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الأرامل والمساكين والمحتاجين ومن يعذون النفقة والمال والكسوة وكذلك فيها يعني في عشر ذي الحجة الصيام فمن فاته الصيام في عشر ذي الحجة فكامت أمامه, أمامه فرصة صيام يوم عرفة وكذلك الصلاة فيها من مضاعفة الأجور ما الله تبارك وتعالى به عليم، وقد كان النبي الأليم، وقد كان النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وقف أمامه الجموع الغفيره من صحابته الكرام الذين كانوا يعدون بالالاف في حجه الوداع الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعدها بايام واسابيع في هذه الحجه وقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ناصحا لامته ومعلما لأمتي ومرغبا للخير ومحذرا من الشر وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النح في عشر ذي الحجة في اليوم العاشر في عيد الأضحى ليبين لهذه الأمة قول رب العالمين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فصلاه الجمعه لا تكون صلاه الا وقبلها خطبه هذه الخطبه هي خطبه الجمعه وصلاه العيد لا تكون صلاه عيد الا ويعقبها خطبه العيد فدين لا دين مرتب وديننا دين منظم وديننا دين معظم وديننا يحض على مكارم الاخلاق ويحث على التمسك بالاداب الاسلامية ويرغب في فضائل الاعمال وينهى عن البذاءات وينهى عن سفاسف الامور ويبغض للعباد المنكر والرذيلة والمحرم ويرشدهم إلى الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وجميعكم يقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما كان في خطبته في حجة الوداء أنه بيّن لأصحابه أن الصلوات الخمس المفروضات هي أعظم أركان الإسلام إذ إنها الركن الثاني من أركان الإسلام فمن حافظ على الصلوات الخمس فهو لغيرها محافظ ومن ضيع الصلوات الخمس بأوقاتها بأذكارها بخشوعها بركوعها بسجودها إلى غير ذلك من أركان وواجبات وشروط وسنن الصلاة فهو لغيرها أضيع وقد وقد قال أمير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال غيره من صحابة رسول الله إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد عرفتم فيما مضى من خطب ومواعظ أن الآية والعلامة التي كانت تفرق بين المؤمن المسلم وغيره من المنافقين هي الصلاة، فكانوا يختبرون الرجل في زمان صحابي في زمان رسول الله بإتيانه وشهوده بصلاة الجماعة في المسجد، وأما نحن في هذا الزمان في هذا العام ارثاني والاربعين بعد الاربعمائه والالف من الهجره النبويه فالى الله المشتكى من كثره المنتسبين للاسلام من ذكران واناث مع تضييعهم لفرائض الله تبارك وتعالى وكل من كان للصلاه مضيع فانه في غاية من السوء وفي غاية من الإجرام وفي غاية من البعد عن رب العالمين والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أنه من نسي ذكره وأنه من نسي طاعته فإن الله رب العالمين يهمله وإن الله رب العالمين ينساه وإذا نسي الله تبارك وتعالى عبده ولم يوفقه في حياته الدنيا فإن الشيطان يسوي فإن الشيطان يوسوس إليه الكثير من البلايا والكثير من الرذائل ويأخذ به إلى ما لا تحمد عقباه، النبي الكريم في خطبة الوداع خاطب الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف وتقوى الله فيهن ولا يتأتى ذلك إلا إذا كنا لدى أزواجهن، النبي الكريم كانت خطبه في حجة الوداع خطب واضحة مفهومة، بحيث إن من شهد هذه الخطبة فإنه ينقلها إلى غيره بنصها أو بمعناها أو بحرفها، كل ذلك كل ذلك تطبيقا لحديث رسول الله نظر الله امرئا سمع منا مقالا فبلغه كما سمعه أو كما حفظ والنبي الكريم كانت من كلماته المباركات في يوم عرفة إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بخطبة واحدة في موسم الحج وإنما خطبكم في يوم عرفة بخطبة وخطبهم في يوم العيد بخطبة وخطبهم في ما هو بعد العيد. من أيام التشريق الثلاثة خطبهم كذلك بخطبة وكل خطبة كان المقصود الأعظم منها هو أمته المرحومة أمة الإسلام حتى إن هذا الدين قد كمل وقد كملت وصايا رسول الله بحيث إنكم ما إن تسمعون هذه الوصايا فإنكم تسمعونها في زمان رسول الله وما عليكم سوى الاستجابه لاوامر الله واوامر رسوله، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الاسلام العظيم لم يمنع المراه من حقها، والاسلام العظيم لم يظلم يوما المراه في حقها، وانما كان الاسلام العظيم حافظا للمراه حقها، ومبينا لفضلها ومكانتها، وهذه المراه كم ما من تكون، هذه المراه انها امهاتكم. وإنها أزوجاتكم وإنها خالاتكم وإنها عماتكم وإنها أخواتكم فكان الإسلام العظيم في غاية من الحرص حفاظا على هذه المرأة من أن تدنس بأخلاق الغرب الكافر أو ينالها شيء من من من فساد المفسدين ومن زيغ الزائغين ومن حراف المنحرفين فكرم الإسلام العظيم المرأة تكريما عظيم وهذا التكريم هو شرف للمرأة وهذا التكريم هو بيان لعظمة هذا الإسلام المبارك كل ذلك لبيان أن هذه المرأة في دين الإسلام مصانة ومحفوظة ومكرمة واما اذا نقصت المراه على عقبيها واستبدلت بدين الاسلام دينا غيره وباخلاق المسلمين اخلاق غير المسلمين وبمعاملات الاسلام معاملات غير المسلمين فانها ولا بد ان تنحرف وانها ولا بد ان تفسد وإنها ولا بد أن تجني الويلات وإنها ولا بد أن تجره أن تجره الكثير والكثير من نساء المسلمين إلى الأمور المخزية وإلى الأمور التي هي من وسوسة الشيطان الرجيم ولذلك نرى البنات ونرى النساء ونرى الزوجات إلى غير ذلك ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام نراهن على الحجاب الإسلامي بلا تكشف وبلا تفتن وبلا تزين قد كانت المرأة كذلك في عصر النبوة وفي زمان صحابة رسول الله حتى إذا ما فتحت الدنيا على الخلائق وانتهل المسلمون من الغرب الكافر دنياهم وما فيها من ملذات ومطامع رغبت المرأة فيما عند الغرب الكافر وأدى ذلك بها إلى ما ترونه في دنيا الناس من الخروج فاتنات كاسيات عاريات مميلات زائرات مفسدات إلى غير ذلك. وقد كنا في الزمان الماضي نرى ذلك علامة ظاهرة في كبار السن في الزوجات في الأمهات إلى غير ذلك إلا من رحم الله وأما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن ظاهرها وباطنها نرى ذلك في بنات المسلمين الصغار ممن لم يبلغ العاشرة وممن لم يبلغ الخامسة عشر كل ذلك كل ذلك مراد من الغرب الكافر ومراد من الذين لا يحبون لهذه الأمة الاستقامة على دينها الإسلامي فالنجاه كل النجاه في الاعتصام بكتاب رب العالمين والتمسك بهدي سيد الاولين والاخرين الحفاظ الحفاظ على بياتكم والتمسك التمسك باداب الاسلام مع نسائكم وامهاتكم الاسلام العظيم بين فضل الام وبين ان عقوق الوالدين كبيره من كبائر الذنوب، وهذه الكبيره تحتاج الى توبه خاصه، وتحتاج الى مسامحه، مسامحه، وتحتاج الى مواضاه، من كانت امه على قيد الحياه، من كان اباه على قيد الحياه، فلا بد وان يلتمس الرضا من خلالهما، فان رضا الرب، فان رضا الوالدين من رضا الرب تبارك وتعالى ومن ارضى والدي ارضاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والجزاء من جنس العبد النبي الكريم كما كانت وصيته مصوبة وموجهة إلى الأزواج على وجه الخصوص كذلك كانت وصيته موجهة إلى النساء بأن يتقين الله تبارك وتعالى وأن لا يكفرن العشير وأن تكون حياتهن مع أزواجهن قائمة على القناع وقائمة على الرضا وقائمة على الحلو والمر كما كان كما كانت معيشة الأقدم إذا كانت هذه هي الحياة فإن المعيشة ولا بد تكون طيبة وتكون مباركة وأما إذا كان الطمع مبدأ للنساء وأما إذا كان الجشع مبدأ للنساء فإن هذه الحياة ولا بد أن تزول عن وجوه ولا بد وان تقل البركه في بيوتهم وعندئذ يجد الشيطان الباب امامه مفتوحا ليفسد بين الازواج وينتهي ذلك الى تفريق وينتهي ذلك الى خراب والاسلام العظيم جاء للاعمار وجاء بالبناء وجاء بالموده والرحمه وجاء بالحفاظ على كل ما هو من شانه ان يحافظ عليه فَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها وَمَوْلَاهَا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا اخره التي فيها معادن اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبل والبلاء اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق لا امور المسلمين لما تحب وترضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال